Φοβερό, θα τσιουλάω, θα γλιστρά Θα περάσω καλά και γεμάτη χαρά Μα δεν μια τέτοια ημέρα Είναι σούπερ, μαγικά Κανογλάθος, δεν έχει παγωνιά Όλη ημέρα γελώδι στο κρύο εγώ Μα δεχάνω μια τέτοια oh! Ποιο θέλει κι άλλο κακάο? Ζεστό κακάο κανείς σα! Ω, γέμισα και τα ζαχαροτούλα Είναι απίθανα, φανταστικά Σε παγωγιά, δεν κάνω μια τέτοια ημέρα. Ξέρω, ζηλεύουν! Πού είναι εδώ, έμειναν μέσα από τα κοίτα Τελευταίο κομμάτι, τελευταίο κομμάτι. Όχι, τέλεια, τέλεια. Την καλή ημέρα, Περνάω, τέλεια. Και δεν πονάω. έχω ξεχνάω. το κρύο θα και έξω τώρα.